كل سنه وطايه طيبين ورمضان كريم عليكم النهارده بقى حبيت اقدم لكم في الوصفات بتاعتي وصفه شوربه اللحمه اللي ازاي تطلعيها كده شكلها كده فاتح وجميل وبرضه إنتي مشوحه اللحمه طبعا ناس كتير بتطلع معاها الشوربه غامقه فانا حبيت اعمل لكم الوصفه بكل سهوله وتشوف كمان طريقه تحضيرها بتتعمل ازاي وتاخدي منها احلى شوربه وريحه شوربه في الاكل يلا بينا ندخل على طريقه تحضير الوصفه هجيب حله الاول على النار هحط فيها نقطه زيت او تشويحه كده نقطه زبده ممكن تشوحي فيها البصله هحط بقى البصله مقطعاها زي ما انتم شايفين وهشوحها كده وهحط عليها بقى اللحمه اللي انا جايبها مكعبات وهنزل عليها كده وطبعا احط عليها رشه فلفل اسود بسيطه خالص وهحط ورق اللورة بتاعي وهبدا بقى شوح اللحمه من على الجنبين كويس جدا هتاخد بس لون من الجنب ده ولون من الجنب التاني وهبدا انزل عليها بالميه السخنه اهم حاجه تكون معاكي في الوصفه الميه السخنه مش ميه بارده عشان ما معاكي في السوا بتاع اللحمه واهم حاجه في خطوات اللحمه انك تشيلي الريمه اللي بتعمل معاكي اللون الغامق في الشوربه دي كده لما انت بتسبيها وبتغلي جوه الشوربه دي بتغمق معاكي الشوربه بتطلع لونها مش حلو فدي احسن حاجه تقفي كده على اللحمه وتطلعي الريمه جي كلها ما اي حاجه بصوا انا بقلب وبطلع الحاجات اللي هي الزيادات الريمه كلها عشان عايزه نتيجه حلوه للشوربه طبعا حطيت بقى الملح بعد ما استوت معايا مده ساعه الا حطيتها على النار وعطيتها بقى سوا حلو جدا عشان انا بحب اللحمه طبعا تكون دايبه في السوا ما تكونش بقى ايه بتشد معاكي لا تعرفيش تاكليها اهم حاجه تكون دايبه معاكي طبعا اللحمه سخنه انا عايزه اقطعها لكم بس هي دايبه تماما بس عشان سخنه مش عارفه الصراحه اوري ودي كانت الشوربه بتاعتي النهارده اللي انا عملتها لكم من اللحمه يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم اتمنى بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصل لناس كتير ويلا اروح اشوفكم على خير في وصفات جديده وجربوا الوصفه الحلوه ديت وقولوا لي رايكم ايه فيها في التعليقات يلا باي باي ومع السلامه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم جميعا اشوفكم على خير في وصفات جديده